هذا هو جيلي عشنا الحياة بدون أي خطط مرسومة سكة طويلة ما محطة مضمونة عايشين الواقع موجة وكبناها جيل التسعين كم موجة مرز علينا لكن عاشرنا الطيب اللن حتى راحوا زرعوا معدن فينا وللبرزة انزاحوا تركوا فينا طيبة ما قدرنا نمررها لانو الالفيه كانجل سابق لي اوانا بس احيانا يتحرك فيني شوق اني اعيش جو الماضي بس محروم رضينا بالواقع ذا اللي انكتب علينا سنين مره تخبينا فيها مانينا كافي شرنا عن الغير عن الغير مهما الضق علينا بنضل كمل سير تسعيني والحياه كموجة لعبت فيني كني فاصلي ولاني ما ادري نفسي فيني، هي حياة تخلطني وأنا فيها دور، سلفني الضحكة بتكشف إنه علي ديون، غرقان فيها كباري بتثقي في الكاهل، مع إني الشاب شعري الشاب كني كاهل، إي إي قاع الليالي ماخذ هما وأنا ساهل تقنيني بالواقع وأنا عليها صابر